Хмельницькому вшанували загиблих захисників України. В одному із сіл Хмельницької тергромади встановили пам'ятний знак українським героям російсько-української війни. Художники Хмельниччини продають картини, аби зібрати кошти для ЗСУ, які роботи представлені та як придбати твори мистецтва.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 України, які боролися за нашу незалежність і зараз борються за нашу незалежність, щоб хлопці, які зараз на передовій, і з нашого Добробата є хлопці на передовій, щоб вони бачили, що ми тут, що ми стоїмо на захисті нашого міста. Ну, і шануємо їх, і шануємо загиблих всіх. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сімо героїв Хмельниччини відзначено орденом за мужність посмертно. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій вручив державні відзнаки рідним військовослужбовцям, котрі загинули, виборючи для українців вільне незалежне життя. Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені Ковальчук Олександр Вікторович, Рагімов Руслан Калімович, Гуцуляк Вадим Віталійович, Горобець Олександр Миколайович, Петрук Денис Дмитрович, Киналь Віталій Валерійович, Корольчук Сергій Васильович. Пам'ятний знак українським героям російсько-української війни відкривають дружини загиблих захисників. Дружина Віталія Поліщука, Анастасія Ярова, розповідає, її чоловік загинув, захищаючи Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні мене і дружину Оленсію Купу запросили на відкриття цього, табо мого меморіального хреста. Потрібно пам'ятати тих, хто віддав своє життя, пам'ятати тих, хто зараз боронить от нашу Україну. Дуже важливо це те, щоб ми пам'ятали, якусь нам дається це наша перемога. Меморіал встановили за гроші благодійників у селі Черепова. Про це розповіла староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, витратили на це 800 тисяч гривень. Той цемент, той бруківку, той пісок, той щебінь, а той хрест зробив, а той флешток зробив, ми гроші, гроші не брали, а той нас годував кожний день, привозив обіди, Ну ми підрахували. До встановлення пам'ятного знаку доєдналася благодійниця Ніна Нянчук. Жінка розповідає, вона родом із Житомирщини, останні 20 років проживає в Португалії, звідти допомагає Україні. Я збирала і передавала, але подзвонила ще в Лондон. Є такий цей, Святослав Громкий, він каже, дай, будь ласка, від себе 100 євро. Я тобі віддам, от я зразу перекинула також. Ну, ще дав такий, як Іван Горюк, він зараз в Швейцарії. Валентина Базилюк каже, встановлювали знак у цьому селі, бо багато чоловіків старостинського округу зараз захищають Україну на фронті. За її словами, сьогодні пам'ятний знак освятили священники Православної Церкви України та Римо-католицької церкви. Цей хрест, цей пам'ятний знак, тут поряд із воїнами, які загинули, звільняючи цю святу землю нашу, нашого села Черепова від фашистських окупантів. От тепер я бачу воїнам, сучасним воїнам теперішньої війни з расистами і воїнам з фашистами. За словами Валентини Базилюк, поблизу меморіалу планують висадити Калинову алею. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 29 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47100 російських військових. Противник втратив 1947 танків та 4269 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1060 артилерійських систем та 279 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 203 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 187 днів повномасштаб на вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Художники Хмельниччини продають картини, аби зібрати кошти для ЗСУ. Про це Суспільному розповіла мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Митці на виставку-продаж представили 47 різножанрових полотен, а розмістили її у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва.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 Придбати картину на виставці «Продажі щодію» у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва можна до 24 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перша громадська пральня у Хмельницькому. За яким графіком працюватиме і хто може скористатися безкоштовно? Повернулися з мандрівки. 35 дітей з Хмельниччини побували у Франції, як і зустрічали на батьківщині. Шаховий турнір в честь пам'яті хмельницького тренера провели в обласному центрі. Як проводилися змагання та хто брав участь.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 Школярі Хмельниччини, які мають особливі успіхи в навчанні, спорті чи громадській роботі, повернулися з мандрівки Франції. Батьки зустрічають дітей, яких не бачили понад 20 днів. Кожен день був на контролі, спілкувались завжди через меседжери, батьки, завжди цікавились, як діти проводять відпочинок. Неодноразовий чемпіон області з боксу кам'янчанин Дмитро Ткачук каже, дорога до дому автобусом тривала 49 годин, та він почувається добре від отриманих в гірському містечку в Альпах вражень. Важко, але емоції, які ми отримали там дуже великі. Їздили на різні екскурсії, були на via -фараті. це іспансько означає дорога виживання». То отримали море задоволення. За словами сімнадцятирічних хмельничанки Олександра Завальнюк, неодноразової призерки Олімпіад з хімії, біології та переможеці малої академії наук, ці 20 днів були безтурботними та щасливими. Було полювання на крабів, серфінг. Це ми плавали в морі, загорали на пляжі, ходили в ліс. Насамперед мені дуже сподобалась сама країна і особливо люди, які в ній живуть. Вони всі дуже відкриті, життєрадісні, і ну вони зовсім мають інше ставлення до життя, ніж, наприклад. Одинадцятирічний хмельничанин Яніс Бурдуваліс, який, каже, має досягнення в футболі, розповідає, що найбільше сподобалося Франції. Мені сподобалося дуже сильно в шахті. Ми лазили по дуже маленьких ущельях, таких маленьких. І з хаски понравилось ходити. Ця подорож, розповідає заступник директора, начальник управління освіти обласного департаменту освіти і науки Олег Мартинюк, батькам не коштувало ні копійки. Діти перебували у Франції за кошт французької благодійної організації. 200 тисяч гривень взяли з обласного бюджету, 75 тисяч надала благодійна організація захисту Хмельниччину. Цими грошима оплатили дорогу. Це і горні масиви, це відпочинок на океані, це відпочинок з тваринами, це і святкування Дня Незалежності України. Все-таки наші діти показали це свято французам. За його словами, 35 дітей були поділені на три групи – до 12-ти, до 15-ти років та до 17-ти. У всіх були різні програми. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На шаховому турнірі в клубі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 учасники грали в швидкі шахи, розповідає головний суддя Олександр Шевчук. Граємо за регламентом швидких шахів, 9 турів, швейцарська система, з контролем 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Для дітей це буде безпосередня практика, набуття певних знань. Ну, а дорослі будуть боротися за перші місця, за призові місця. Шахіст-любитель Схмельницького Ігор Бокалець каже, грати навчився в школі, однак мав довгу перерву. Повернувся до шахів два роки тому, грає здебільшого в шахи онлайн, і йому цікаво позмагатися з суперниками наживо. Тим більше в швидких шахах. З всіма цікаво грати. Це логічна гра, дуже така вона цікава. Ну, і цікаво просто. І дуже багато всяких там варіантів, там тобто, Там і математика теж є. Корисним хобі вважає шахи. Харків'янин Михайло Кандуба каже, любить посидіти за шахівницею на дозвіллі, тому зрадів, що в Хмельницькому є шаховий клуб. Мені подобається шахи. Я от граю, і тут клуб, гарний клуб. Тут гарні хлопці грають дуже, дуже сильно, гравці тут, дідусі такі, тут ну, рейтинги. Непогані рейтинги мають не тільки дорослі чоловіки, а й дівчата та підлітки. 17-річна хмельничанка Вікторія Швець – кандидатка в майстри спорту. Цей норматив виконала, розповідає, не в рапіді, а в класичних шахах. Я займаюся вже понад 10 років і дуже довго досягала цього рівня. Це були змагання у Черкасах, де у класичні шахи, коли кожному гравцю дається більше години на тур можна довго думати, можна більше можливостей, і так мені вдалося. За її словами, не пропускає жодних змагань у Хмельницькому, бо кожна партія може стати несподіванкою. Різного рівня тут є гравці, і деколи буває, вдається виграти у сильнішому, буває, що можна слабшому програти, і тому мені Цікаво, вещасно <смеш> змагатися. Рейтинг десятирічного хмельничанина Владислава Карчука у швидких шахах одинадцятий в Україні. Був, був в інших областях на турнірах. Був призером області в дев'ять років призером області до десяти. Вигравав турніри з призовим. Хлопець каже, перемагати приємно та є речі наразі важливіші за його словами. Хотів би зіграти зі значно сильнішими дорослими суперниками. З якимись майстром спорту головне зараз спра і рейтинг. Головний суддя турніру каже, змагання планували відкритими, обласними, тому чекали на більшу кількість шахістів, в тому числі титулованих. Гості наші з Вінниці повинні приїхати там декілька майстрів. Наші кандидати поприходять, можливо, навіть гросмейстер. За його словами, на призначену годину Вінницькі шахісти на змагання приїхати не змогли. Тому грали заявлені 23 учасники з Хмельниччини. Призерів визначали після п'яти годин змагань. У підсумку третє місце посів Старокостянтинівець Олександр Гавриленко. Срібним призером став хмельничанин Ярослав